Ο Χάρτης είναι μια αναπαράσταση της πραγματικότητας, μια οπτικοποίηση δεδομένων και πληροφοριών στο χώρο, απεικονίζοντας οποιοδήποτε κομμάτι του πλανήτη, ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Ο Χάρτης βοηθά στη μελέτη της μορφής του κόσμου και των αλλαγών που γίνονται σε αυτόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους, φτάνει να μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν, να συσχετίσουν, να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν, ακόμα και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που κάθε χάρτης παρέχει για την επίλυση προβλημάτων της πραγματική ζωής, για τη λήψη αποφάσεων και άλλα. Μουσική Το μαθησιακό αντικείμενο «Δημιουργία πολυχαρτών» προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας πολυεπίπεδων χαρτών των Υπήρων και της Ελλάδας, με αξιοποίηση των διαθέσιμων γεωμορφολογικών και ανθρωπογεωγραφικών δεδομένων σε δραστηριότητες, μελέτης και διερεύνησης. Μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια των χωρικών και γεωχωρικών δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών μας, μιας και με τα πολλαπλά θεματικά επίπεδα που παρέχονται δίνεται η δυνατότητα για οπτικοποίηση πολλών και διαφορετικών πληροφοριών και δεδομένων. Η δυνατότητα επιλογής χαρτών διαφορετικής κλίμακας βοηθά, για παράδειγμα, στον εντοπισμό της χώρας μας στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, και στον παγκόσμιο χάρτη ή στη διαπίστωση πως η κλίμακα παίζει ρόλο στη λεπτομέρεια των πληροφοριών που οπτικοποιούνται. Με τη χρήση χαρτών κλίματος, βροχής, θερμοκρασίας, αναγλύφου και κατανομής πληθυσμού, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να κάνουν ομαδοποιήσεις περιοχών με κοινά χαρακτηριστικά να διαπιστώσουν χωρικές κατανομές, χωρικές συσχετήσεις και συνδέσεις, καλλιεργώντας όχι μόνο τις παραπάνω γεωχωρικές δεξιότητες, αλλά και την κριτική του σκέψη. Χρησιμοποιώντας χάρτες ακαθάριους του εγχώριου προϊόντος, φυσικών πόρων, γενητικότητας θνησιμότητας, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εντοπίσουν χωρικές διαφοροποίησεις, χωρικές ομαδοποίησεις, Χωρικέ αναλογίες και ούτω καθεξής και μπορούν να ερμηνεύουν γεγονότα που βρίσκονται συχνά στην επικαιρότητα, αναπτύσσοντας την κριτική του σκέψη πάνω σε σύγχρονα ζητήματα και προβλήματα της ζωής. Με το μαθησιακό αντικείμενο «Δημιουργία πολυχαρτών», οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να μάθουν να ερμηνεύουν πολλά φαινόμενα διαβάζοντας πληροφορίες πίσω από αυτά που δείχνει ένας χάρτης και κάνοντας συσχετήσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά επίπεδα κάθε χάρτη. Μαθαίνουν όχι απλά να βλέπουν ένα χάρτη, αλλά να τον ερμηνεύουν.